Vinga, anem a fer aquest exercici senzillet. Senzillet perquè hi ha pocs elements. Mm. Bueno, bàsicament seran tres, tres capes de treball. La primera, que serà la remtat inicial, que serà aquests colors vius, lluminosos, de la base, tot un retrat de dalt a baix. Després aquest gris, que serà el background, de mig, amb un nivell de densitat mig. I després la paraula més fosca, la més intensa, amb densitat més alta, que serà la barca i aquesta espècie de moll que hi a la dreta. Okay? Vinc, vaig a començar amb el dibuix. Més o més l'horitzó que haurà per aquí. Un element Farem un element semblant... No cal fer el mateix. una base. Un background una miqueta més grandet. Un edifici una petita cúpula. Ah, sí. I mm. farem un moll, un pau, alguns objectes. que veient rectangles. Aquest pau. pau. Més important Més o menys. Sí, hi ha el seu reflex, no cal dibuixar los això és un treball de pinzell. Fins aquí. Hi va això. Bueno, la barca, la barca surt cap allà, per ground d'aquí, l'aixecarem una miqueta per aquí, si tenim espai per pujar aquí la barca, en aquest gest de cíclic, és ràpid. Mm. Mol bueno. Podríem fer li un màstil, però no li farem. aquesta bargada no li fa una barqueta més senzilla, Això sí Farem un pal a mi et podria anar cap aquí, cap aquí. Bueno, si vols dibuixar en aquesta més perquè s'entinga que té millor el, el dibuix. Així, sí, això, sí Aquesta, per aquí. Ja està. Vinga. Vinga, anem. Un, carmí. Un carmí. I una mica de blau. mica cada... de Llenço per aquí aiaigua més blau, més blau i torno llançat,à més lluminós així, més fred. present un quetada de coal perquè li donarà un to més més blavós, més més fred així a fred. gran aquí posaré una de medra sol vermelló, aigua Vaix baixant i pujahi taronja cap aquí, taronja taronja directament Sí. taronja, podem tapar tot, eh, podem tapar tot, eh, I... groc, cap dalt, cap a baix, i tancarem la porquesa directament, eh, ja es aquí, turquesa que vaig. L'hexcil domena que va baixant, va baixant la mitat. Aquí va ja tocar una mica de més, eh, turquesa. Que va citrien l'hexcil d'humitat. Mentre es va assecant, hem de nou, tanto, amb aquesta quantitat d'humitat que es concentra aquí baix i anar-la en retirant. Bueno, una miqueta més. Vinga, que sequi. Bueno, ja està sec, exacte, ja fa aquest pinzer, el perla, i vaig a fer una barreja, bàsicament turquesa, mica de, de cobalt i una mica de carmí. Trenc l'accés i faig al fons. I... Això anirà tapat amb un color més fosc, puc, fins allà, per aquí. Intento no tapar la part superior de la barca, que és on tindrem la lluminositat. I al fons. Així, I aquesta línia entra per aquí. Bé, per tal que no quedi tan pla, eh, tan avorrit, podem fer un petit tiu-tiu, un optimitzador, Calen algunes marques, a veure si podem apetar la camara, hem... veiem, veiem algunes marques... Bé, bueno. ara deixem secar aquesta peça i ja anirem a fer la, la taca més fosca. Bé, bueno, ja està sec, vaig a apropar la càmera a aquesta zona de treball. Aquí. Bueno, aquí. Molt bé, anem a treballar per aquest petit moll. Anem ja a preparar un color. Fosc, usarem el som de torrada. Amb l'ultramar, una miqueta de carmí. Més ultramar, més ultramar. I aquest to tan fosc ja ens convé. Una mica d'aigua. I aneu allà, trec pintura. Trapitxo perquè quedi més pla final no la línia més neta aquí un atac aquí, un atac aquí. ja va have bé que rasqui, eh I atac aquí. Fem espais perquè respiri. Fins aquí. Pito més pigment. Ultramar. Aigua. Aigua. Això va així. Uip. I ara el reflexe. més ultramar que te doy aquí? Tinc unes quantes línies, més. de fer aquests reflexes així, més grans d'aquesta part d'aquí. I llançem el pinzell així. Quea una mica d'ultramar que la barca una mica d'aigua ara l' barca. Op, aquí Som la torrada ultramar per un color més fosc i la base d'aquesta barca. Así. Yesi. Paral. Y el reflexa. Quensa, ultramar, una miqueta de vermell, aigua, i fem el reflexe. Més fosc, una torrada i ultramar. Reforcem la línia aquesta. Algunes taques dèiem per aquí. Un d'aquí. I per aquí. Ja està. Necessitem més coses. L'exercici ja està fet. Ja està. Just tot. Molt bé. És un exercici senzill d'executar i que t'ajuda molt a jugar amb les densitats. Tres densitats de l'aquarel·la. Un nivell molt aquós però amb molta genuïtat de pigment en tot, en tot el moment, eh? Però em dóna aquesta possibilitat de fer un nivell més acuós, el rentat inicial, després fa un to mig, d'aquí i després el més intens, el valor més fosc i més densitat de pintura. Traiem els papers, traiem aquesta cinta...